Moi ja terveisiä pavanurmikesuksesta. Moi moi! Mites? Onko koskaan niskat ja ykistynyt lihakset jumittunut, kun teet kotona töitä? Kyllä kotona-olossa pienikin liike jää helposti kokonaan pois. Niin, ja nämä työasennot voivat olla vähän epäergonomisia. Just näin. Onkin tärkeää, että vaihtelee välillä sitä työasentoa ja tauottaa istumista ja oloa. Eikä se taukojumppakaan ole huono idea. Just näin. Ja muista käydä myös ulkoilemassa välillä, varsinkin näillä ihanilla keväisillä keleillä. Ja tietysti hälytykset joko tietokoneelle tai kelloon, mihin tahansa, joka muistuttaa siitä, että on aika taas vähän pitää pientä taukoa siihen yksitoikkoiseen työhön. Ja kotityöt on myöskin hyvä tapa tauottaa sitä paikallaan oloa. tyhjänä vällä tiskikone laita pyykit pyörimään, niin tulee vähän tauotettua paikalla oloa. Okei, okay, mä teen sen. Yes, hyvä homma. <laughs> Nähdään taas. Jo. Moikka. Moi moi.